Нам варто особливу увагу звернути на команду «Форс Саме через те, що в Бахрейні траса, яка дуже подібна до Монреаля, вони виступили успішно. Там теж потрібно було мати хороший розгін з повільних поворотів, хорошу максимальну швидкість. І все це є у команди «Форс Плюс Серхіо Перес виступав успішно в Канаді, він там на подіумі був. Плюс в Монако знову повернувся до своєї форми, розв'язався з проблемами з болідом у Ніко, Розберг... у Ніко Хюлькенберга. І я думаю, що він теж має бути у хорошій формі. На... У команди Red Bull навпаки, має бути деякий спад у порівнянні з попередніми гонками. і Вони історично ніколи успішно не виступали в Канаді. Тільки одна перемога у Себастьяна Фетеля. Але там були певні особливості цієї перемоги. Там була робота із гумою, яку треба було вгадати. І тоді вони якраз згадали з налаштуваннями і з тактикою і змогли виграти той чемпіонат, коли Фетель виграв в Канаді, був більший чемпіонат Гуми. А зараз ситуація змінилася, і я думаю, що у них буде менше шансів. Більше шансів має з'явитися у команди Ферері. Вони готують цілий пакет оновлень на цю гонку, і вони мають спрацювати. Якщо цього не буде. Для команди Феррарі і для її нового керівництва стане знову запитання, чому черговий рік поспіль, вони готують якісь новинки, але вони не спрацьовують. Філіппе Маса нещодавно в інтерв'ю сказав, що у команди Феррарі ніколи новинки не працювали. Ми в п'ятницю їх ставимо і в п'ятницю ввечері їх знімаємо. Тому що жодного результату ми не бачимо. Він це може собі зговорити в команді «Вільям», знаходячись. Але я думаю, що щось подібне відбувалося протягом цих всіх сезонів в команді Феррарі. Тож особлива увага буде і на червону стайню, яка спробує скоротити відставання. Плюс вони спробують розібратися із тими проблемами, які були з мотором, із нестачою максимальної швидкості в порівнянні з «Мерседес». Якщо це вдасться, то ми побачимо… В Канаді вперше взагалі в цьому сезоні максимальний потенціал усіх трьох моторів. Мерседес у нас і так на максимумі, Ferrari спробують спробується зробити, і Renault пообіцяли, що в Канаді вони дадуть своїм клієнтам максимально потужний мотор. WiteScope. Спортивне відео.